Неки мої пријателі који су виджели само на слекама. Я ja сам сматрам баш e, повлаштеном особам. Кај можу те прегласне животинје имати у себе, вони су у ствари мого моја живота. Значи, без них си я не могу замислити животникам. Волим се бринути о ньма, тимарити, чешкати, хранити. Јајан дан не прођа да не дођам да их не видим, да не причам с ми коприятелі, више то несе за мені животня, то су друзі. У нашому подсечному краю у послідніх кількох година все більше коня постої і все більше селяди почали бавити тим рекреативним їханням. Зато су найвише заслужне наші дві удруги, удруга Подконецькі конярі і удруга Хорватський покруняк. Доки я найбільш напружений, доки я в найбільшій гужбі, пущу коню в корал і поварс-а-трас-а-трас-а-трас-а-трас-а-трас-а-трас-а-трас. Це мене просто опускає і дає мені якусь умиренність, і після того, як я напълню батериї, і морем далі. Ми основали мудрою три роки тому. Любов до коню, дружіння, то є мотоношем наше думці. ми тяжчимо і тонус нас на один один як опуштан. Значить, наші рути йдемо в в правилу щовекинд. Неділяма, значить, і наші рути досяжу до 60 км у даному. Значить, има нормальна якаха рута наме 30 до 40 км. Нормально без форсування, без ічга. Значить, на одному місці ту в кварт у одному ділосе окупимо нас никаких 25 п'ять двадцять п'ять ягачів ідемо в одному одному направцю яшимо до однієї точки значить ту у основному інакше всі організуємо значить якийсь віроштіл печені, які печені віддачі або щось, трохи дружіння, трохи коні відпочивають, трохи коні наїдають і так напоїмо коні і тоді се vraчимо организује се турнири вигли игре спритности, галопске трке, значи локна скочице. Кони су некад имали сасам некако другу намену. Значи радило се снима у полю, у у горicama, у ливадама, шуме се возили, дрва. Ево, сад је дошло време да коњи имају другу строго рекреативно яваний. Планиці наше удругає є окуплення, що вище коння. Коли ми пописали, колко има коння, конняся прихирпело вище од 80 коння. Ту у ovih пар села із Потконичкого краю. Ай вище коння уз има Йожна Плавець і он нам є на деяке начальноси потакнули, і око нього ми се окупили. Так, у нас 22 коня, команда. E, 4 у нас чотири лепіцанерки, дві hladnokrvne, а обоє друготопковні. Hladnokrvni koni su vam tezhi koni, koni, koji su nekada bili tu kod nas, koji su, na primjer, ih orali i i radili sve, to su hladnokrvni koni. To su tezhi konji, širi konja. A toplokrvni konji su e višli lagani, oni više služe za за жахання. Па, імали смо, прийшово, коли ми з ним дось радили, имали по два пара, три пара, а, речимо, до 86. Ту негде, і, і, онда, сьям я мало і трговао с коньима, купити, дотерати, приредити, потковати, продати, і так. і, онда, негде од 90. і, имамо, цирка, негде од 20. До 30 комада смо имали, негде до дві хиляди. Чак смо једном і једном тренутку имали 57 комада. Але је то било, а конји нису ништа радили, једино кај су се купили втребили. То је било, а били су конји каји данас досто јефтини и то је било катаскрофно. У задње време мало ми се посречило. тай фильм, нешта, идемо и у Загребу четир конја раде као цјелу. Сезону в Загребу као повисна постори Бајашина, я и син. Негде две, две, две іпо лвуре, то траје, тај програм. То је интересантно за туристе, сликаю, има јапанци, кинези. To je njih povedaj po ostroj! Na zapovjed! Ostroj desnim krivom korakom! Tu, boj! з 10 нас. Похвала Богу, ніколи не було ніяких інцидентів. Ідемо від Маркового трга, тргбана Ялачича, поперед катедралу і там під Калтичеве і опет на тргбана так два пут. Па не, імають ті Загребо менеджери, коли, наприклад, суме виділи у Загребу Катяшу мака опо, ясно, Постробе, вони дойшли, коли від мене і так мене питали я. Іман таке коня, кой би, койсе не плаще нічого і так морають іти у воду і нігде треба сад, от коли у... ми знімали ви ту там, є е була ріка, і вони су морали там де не є була аж преглибоко, преглибоко, вони су морали по воді пройти, так морати коні який який се не боїть нічого. Перви фільм, який ми знімали, біло є шегерт хлопець. Я ja сам був скрыт у колима покрит, а имал у руками Шпаги, koje su so bile crne, koje su so bile za Vojke Gore, tako da sam ja iznutra samo sam video malo kako su so oči, tolko-tolko da sam ja kod njima i glumci baš oni nesnaju s konjima upravljati, a gore je bilo dosta dosta bilo nezgodno, jer gore je put na Plješevicu vijugav, a dole prvalija po 50 m unutra. E da konji krenu levo і глумаць, і хлапець, і кочі-яшинь. Найменше коня було негде концем, значити 80. І тут від 86. До, до, доне, речімо, 95-те, ту є найманіше. Інда полако су почали ові млади купувати. Значить, 10-15 години је конја яком мало било. Інда смо, након тога, кад се почали овде наши младићи купувати конја, onda смо ми ту отслоували удругу Хрватског топлокрвна коня. А машкара већ идемо четврту годину. Приме, креће Так, тако і до вечера. Иде се по селима, Так і Негде ж це стало, малося люди заложую, мало попиєму. Ну, свободине. було цирк 40 ягача, і було є 10-12 кочівя, так да є наприклад, люди яко яко суводешевленість 60-ті години, нешта, то ми imali старе е, сліки. Су люди істо так, було є е пар запряга і нормальна музика на колима і значить, дає е, ми само обнавлюємо стару традицію. Коли e, ja, я Катя, я ж місясе осечем uh, нешта, мислим, посебно, як то вам якота е, да чоловік є е ніде у другому світі, то коли сі у, у, у, да у зра. Якби мене неко узел коня, наприклад, узел би мене. Я ja мислим, за дві години то мене не би було. Неко воли коні, неко жене, я једну і другу.